السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النهارده عندي وجبه غدا كامله يلا بينا نشوف وصفتنا النهارده اول حاجه هعمل بطاطس بيارية هجيب اثنين بطاطس واقوم أشراهم واحطهم في ميه مغليه يتسلقوا براحتهم واقوم في الوقت ده مجهزه حله تانية اعمل فيها الرز بالشعريه هيبقى معايا شعريه احمرها كويس وبعد كده انزل عليها بالرز المغسول واحط عليها الميه اروزيه في الغلوتين وانقله على نار هاديه بعد كده هحط الحله تانية واحط فيها معلقه سمنه وعليها فصين توم مفرومين وانزل عليهم بالفاصوليا يتشوحوا فيها وبعد كده انزل عليهم علبه عصير طماطم وبعد كده معلقه صلصه اقلبوا شويه وبعد كده انزل عليها بالميه المغليه ومكعب مرقه ماجي واحط الملح والفلفل على حسب الرغبه الوقت ده كانت البطاطس استوت خلاص ودخلين نحطها في الكببه وعليها ربع كوبايه لبن وربع قالب زبده وملح وفلفل وغصتهم كده تكون البطاطس جاهزه هندخل على الوجبه الثانيه عندي قطعه ستريبولين انكوس آم هحطها اتبلها بالملح والفلفل من الجهتين واضغط عليها كويس وبعد كده اكون مجهزه طاسه و تكون حميه النار وانزل عليها بالزبده وفصين ثوم و وبعد كده انزل بقطعه الستيك اسيبها من دقيقة لثلاث دقائق واقلبها على الجنب الثاني بالمعلقه باخد النكهه اللي اتعملت من الروزماري والثوم وحطها فوق قطعه الستيك عشان تتشربها كويس وكده الستيك بقى جاهز اشيل التوم والروز من الستيك وانزل بالمشروم المتقطع شرايح طازه وانزل بمعلقه دقيق وبعد كده كوبايه كريمه واسيبهم يغلوا مع بعض شويه لغايه ما الصوص يكون جاهز وكده وجبتنا النهارده خلصت ويا رب تكون نالت اعجابكم وعلينا وعليكم بالف عافيه انتظروني في وصفات جديده في لقمه هنيه سولي